110 карбонують. Цих астрофотографів, у них, них теж є кілька течій. Наприклад, є ті, що знімають так звані Дібская, це об'єкти далекого космосу, галактики, туманності, скучення, кульові, російські. Їх дуже багато. І є аматори, котрі знімають планети. 17 років чоловік фотографує Сонце, планети та їх супутники. Найбільш вдалою вважає світлину Сатурна, розповідає астрофотограф. Був дуже сильний мороз, було десь мінус приблизно біля 20 градусів. І атмосфера от, ту ніч була.